Titan este cel mai poluat cartier al Bucureștiului, în ciuda multor zone verzi realizate de autorități de-a lungul timpului. Traficul infernal, activitatea fabricilor, dar și centrala electrotermică sunt cu siguranță unele dintre motive. Am pornit în căutare de detalii și de răspunsuri, iar minutele următoare vă împărtășesc ce am aflat. Ne aflăm în fața fabricii de sticlă Stirom S.A. din zona Teodor Paladia, sectorului 3 din capitală. Compania a fost înființată în anul 1968 sub numele de întreprinderea de articole de sticlărie București. Începând cu anul 1990 a devenit societate pe acțiuni cu numele de Stirom S.A. Iar din 1995 compania este privatizată. Astăzi face parte dintr-un grup grec ce deține alte șase fabrici în Grecia, Ucraina și Bulgaria. Aceasta este descrierea de pe site-ul oficial al companiei, însă dacă stai să analizezi îndeaproape problema, lucrurile nu mai sunt atât de roz, precum par. Se știe clar că Stirom este una dintre cele mai sufocante fabrici ale sectorului 3. Însă, deși are o amprentă foarte negativă asupra mediului, tot oamenii au cel mai mult de suferit, mai ales locuitorii din zona. S-au făcut sute de petiții și s-au trimis mii de scrisori către autoritățile responsabile, însă se pare că nimeni nu vrea să ia nicio măsură. Un alt mare poluator al zonei este centrala electrotermică din sudul capitalei. Deși norii care sunt emanați de furnalele acesteia sunt de fapt aburi, aceștia conțin miliarde de molecule de păcură, principalul combustibil al ceturilor. Păcura este un combustibil ieftin, însă unul care poluează foarte mult și are un impact masiv asupra mediului. Mai ales iarna, când aici aerul devine irespirabil, se vede efectul dat de ceturi. Deși, într-un final, poluarea se dovedește a fi aievea, dat fiind că de cele mai multe ori căldura se pierde pe traseu. Cele două zine sunt doar un mic contribuitor care poluează cartierul. Zi de zi, noi toți respirăm un aer din ce în ce mai sufocant. Oare vor fi, într-un moment, senzorii din oraș pe verde?